فيا صاحبي انصت، وخذ لنصيحتي، فلم تك من حفظ، بل بمحض قريحتي، إذا رمت أن تصفو إلى صفوة التقى وتلزم ودهم وتخشى القطيعات فثبت فؤادك ثبت فؤادك في معيتي سيرهم ولا تلتفت يوما تقع في الذريعه بصائرهم حدت مشاهد غيبها وما فيك لا غيب ولا بخفيات روى بحديث عن زعيم تهامة فراسة مؤمن. فات تقي ببصيراتي تقول بن الخطى يا ساري الجبل بإجماع قول قد راوته تقلب هذا الحال ساري بأمة فذاك فضل الله محض المشيئة.